Claus Iohannis, după întâlnirea cu Munguris Rescu, BNR trebuie să urmărească, cu responsabilitate, stabilitatea preurilor. Predintele României, Claus Iohannis, a avut miercuri. 25 aprilie AC, o întrevedere cu conducerea naționale a României, reprezentat de guvernatorul Muguris Rescui prim vice-guvernatorul Florin Georgescu. Această întâlnire a fost ocazionat de necesitatea consultărilor în privin a medierii disputelor dintre guvernii BNR, referitoare la riscurile cu care România se confruntă în prezent în ceea ce privește inflația și coordonarea politicilor economice. În cadrul discuilor, a fost analizat situaia macroeconomică existent context în care președintele României a subliniat ce este esențial independența bancilor naționale a României în lecturi cu deciziile de politic monetar, aceasta fiind o condiție fundamentală pentru un stat membru al Uniunii Europene În acest sens Președintele Claus Iohannis a menționat ce Banca națională a României trebuie să urmărească, cu responsabilitate și determinare, obiectivul fundamental de asigurarea stabilitii preurilor, astfel încât veniturile românilor să nu aib de suferit prin secederea puterii de cumprare. Guvernatorul BNR a prezentat principalii factorii ai creterii preurilor, artând ce influie semnificative provin din componente aflate în afara sferei de acțiune a politicii monetare. Referitor la problema coordonării politicilor economice, președintele României apreciază aceasta ce nu înseamnă că politicile unor autorități să fie subordonate obiectivelor altora, însă ansamblul politicilor economice trebuie să asigure, prin toate măsurile care se impun, stabilitatea și predictibilitatea cadrului macroeconomic. Astfel, președintele Klaus Johannis a subliniat ce atât guvernul, cât și Banca Națională trebuie să evite abordările concurențiale, astfel încât cooperarea instituțională să fie una eficient, în condiții de echilibru și responsabilitate față de interesele economice ale României. La finalul întrevederii Preșdintele României a exprimat sperana ce vor exista discuții între guvernii BNR în perioada imediat următoare, care se îmbuntească dialogul instituțional și cooperarea în domeniul politicilor economice,